Hola, en aquest mòdul us explicarem com incorporar documents a la Biblioteca Personal de Mendeley. L'opció més fàcil és arrossegar un PDF que ja tinguem descarregat al nostre escriptori o bé utilitzant aquells recursos que treballem directament amb Mendeley, com per exemple el nostre cercató. Si fem qualsevol cerca al nostre catàleg, podem exportar la o les referències que ens interessin directament a la nostra biblioteca a través del botó de Mendeley, que apareix a l'apartat Accions adicionals. A continuació, se'ns obrirà el Mendeley web, on clicarem sobre el botó Info. Recordeu que per visualitzar els resultats a Mendeley Desktop haurem de sincronitzar des del botó 5. Un altre recurs que treballa directament amb Mendeley és la base de dades Scopus, a la qual accedirem a través del cercató. Des de la base de dades cercarem amb paraules claus sobre el tema que ens interessa. Seleccionarem els resultats pertinents per exportar-los mitjançant l'opció «Export». Tot seguit, veurem les diferents opcions d'exportació que ofereix la base de dades i escollirem «Mendeley». A continuació, obrirem «Mendeley i Desktop» i sincronitzarem per tal de visualitzar les referències importades. Reviseu els possibles errors ortogràfics o la manca de dades de les referències bibliogràfiques des de la columna dreta de Mendeley Desktop. Enhorabona! Ja sabeu incloure referències de manera fàcil a la vostra biblioteca. En el pròxim vídeo aprendreu a utilitzar el web Importa. Endavant!